אנחנו גאים להשיק פיילוט של קווי אוטובוס מונגשים בין עירוניים. הפיילוט יופעל בקו 470 בין הערים ב-R7 וירושלים בשני כיווני הנסיעה. יש ליצור קשר טלפוני עם מוקד אגד ולשלם מראש באמצעות כרטיס אשראי. העלייה בתחנה בירושלים 7 ובירושלים ברציף 10. הציגו לנהג את מספר ההזמנה. בכל נסיעה תתאפשר כניסה של נושא האחד המתניית בחיסי גלגלים. שימו לב, אפשר להזמין או לבטל הזמנה עד 30 דקות ממועד היציאה מתחנת המוצא. עוד פרויקט, קטן החשוב, בדרך לקידום הנגישות והעצמאות של אנשים עם מוגבלות.